video သာအစားဆုံးလေးကြည့်က်အမပ်လု့ထုးရာလဲ v i d e လေးမစတဲ့ခင်ကျန်တ်ရ y t ုရ y o u t u ကို s u c လု်သင်ဝင်ာမှအောက်မာ်န်းအေ် c e လေ်ပေးပါပြတာ့ like ပ်မ်း်ပ်တမ d က်တ်အ်ပ်် i d e o လေးတွေကိုအမြဲကြည့်ရှင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တေ် y ်း်ပ် period la dai khong l i m t n e s o video l m o tv ya na pasan blo thol lai w e u e e n tha la c a s t h u b a n n e n i sa h a j အားမအ홈ရှိပါတယ်ဖော်လိုရှိပါတ်မိရှိပါတယ််ဒတဲတတပြောပြ်တတ live လေးဘယ်လိုလွင့်လဲစားတာပြောပြပ်။အ်ဆ e လေးနဲ့အစားကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်မယ်နော်ခဏလေးဆိုတော့ဒီမိမနေလိုက်ပါ။အမခင်းရအောင်နဲ့မိမာကိုရောက်သားပြီအောကပြီတောနပတ်1 2 3ခါေး3ဖ်တဲ့လေဖြစ်တဲနေ့ကအြောင့်လို့ဒ คีนอย่างคีนอย่างไมค์ปုံเซนแนไปทาได้ไดิกองนี่ไล่มานี่ไล่เนาะอกูไลฟ์ล่างยังซ้อมเพด้บเ๋มายอนี่อ๋อ้อาไปท่าไดมมาไลฟ่าလိ n e l န l e ကိုစော g pubg ရတဲ့မှာ pubg လိုင်းတယ်ဆက်ရေးခြင်းလာရေးလို့ရပါတယ်သူပေးရေးရေးဖို့ပေးတင်လောက်သူပေထာပါတယ်အက်တ်ပပါမယ်အမှာဂာဂ်ပားတဲ်ရပါတသ်းာပ််ပ်ပါတယ်အခုဒတိာပဲဂိမ်း်းင်ပါတ်တို့ပော့ပားပါဘူး c o ားတဲ့ c စားတဲင်တော့ the o ်လ်ပါဒီာ other ရှိပါ်အဲ့ဒါဝ်လပါ အခုလည်း PUBG ကစားပါပါအဲဒတေရ်အော်မာရှ်920 480 360ဒီတော့ချ်းတွေတ်း t e r e c k a g e ပမပါတ i n t e r n e ရက်ဘက် e e d ကလမကလာလကောအမမူပြတာ o ကြာမက်လာတော့ပပါ live name ကို supply မယ်သူခင်ရရအောင်ဆုံးရစား line ကိုနေလိုက်ပါ live link ကိုစာသားလိုပမယ်အုကကျ်တေ်းတော့ပြပာလတက်တ်ုံနာက video screen r ာီ video ဒပါ m ဆိုတမှာလနဲ့4မိနစ်50စကန်ောရိတာရိာပချ်လတ်ကတမ််ပပတော့အက်ဆုပသ် ပေါ်မှာပထမနဲ့အရင်ဆုံး page မှာရောက်လာပါပဲပြန်ရောက်လာပါပြီ home follow me နှစ်ခုပြ်ပ်အ်းအ်ပဲသ်ပါပ်စပာပြပပ်စပပခုခုက live လိုပါပဲပုပေပပ်ပါ် i ်တ် i ်တ်န်တစ်ခက်တ်ခု v ပ်ပြပါပါ ကျွန်တောအခ p o ်တေ်တ်လ်တပေးတပပကျွ်တပ်အခံခကျွ်ပြပိုပထားာပါအခံကြံသေးလု့ပြင်ဖို့ပင်သူကတားနာထဲလတီချပတဲ့သူက Apple s t o မာသွာပေထာပာငလ်ဆ်ပတ်လုတ်ပေးပါပ်အ်လကျွန်တော်အပပမယ် မရောက်လာလို့ချင်းလဲကျွန်တေ်တလုံ်ဖပစ်အ်ခုနာ့ကိင်သွာလိ်ပမလာလေမဒုတိမှာမန်င်းပစအဲ့ပုစံလာပါတယ်အကောင်နေလိုပါဒုတိယラインပါနေလိပါအလာပါအပေါ််စီအောက်မာ0 s ဒေါ်လာစီတဲ့0ဂျင်းစီတဲ့အပေါ်မှာခင်ရောင်းတဲ့0ဂျင်းစီတဲ့ောက် 0 US ဒေလာရှိတယ််း်လဲင််လ်လာင််အုကက်တော်အ်တာ့ပ်ပေးပြီသားဗီြ်သေးရ်ကြည့်လ်အ်ကျွ်တ် c h e l က်ဝ်ပ်တ်ပ်ပင််ဆိုလဲ u ်လ်ပါတ်125်း်ဆ်ပါ်အာ့ာပြေးပြီးသာ ဒေါ်လာရတာဆိုနေရတာနေရတယ်ဂျင်းစားနေရတာနေရဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တငယ်ခတိလည်တတ်နေ်အ o မှကြည်ကကာ i v လတ်တ်ရ i v e link ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လ်တာ့ထတ်ဟ် y t e တ်ရ်ပ်လေ်ရတ်းကသိးပေါာလား4ေါာလာရှိပာက်လော်ပဲပါပဲ40နီလော်ဖြ်ပြတတ်တာ်က်ော r လု်မယ် そうเองဒီမှ l y on ได้เอามาทိထားပါတယ် apply to withdraw အကောင့်နေလိုက်ပါအဲ့မှာအကောင့်နေပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်ပါအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်ပါဥပမာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက် အဲ့တော့ d o w n ် c o e နံပါတ်ထည်ပေပ်။ code နံပါတ်အပ e s s a g ်ပ်။ code ပ်ထ်ပ်း်းလ်မီသာထည့်လို်ပ်ပြီး d ထည့်လိုက်ပ w o r d ကတ်ပ်က်တ်ရ်လ်ထ်ပ် o w n l o a d ပသ်အဲင််ရ a ပ်ပပ်ပ်ပ်ပပပာမခ်ပ r ်တ့ဒီ v i ်ကြ်ပ်င်ခင်းမျ်အေ်တင်။ ဒီလိုဘရီယို်ဆာချတ်က်တော်ရဲ e c h n i a l a r y c h s s i b e လုပ်ပေးပါကျွန်တာ်ရဲ့ t i c a l m a n m a r y o t u b e c a n e l လေဟိုနိုင်ရအရ်က s s e ပြည့်သွားပါပြီအဲ့ဒီအတွက်တငငယ်ချင်းများကိုအားလတတ်တင်ချင်တေက်တေ် e c h n a l Myanmar ကို s u r i b e လုပ်ပေးတဲ့အတွက်အရ်အရတ်ရှ်းာက်ရ်ကတ်ကျ်် s u r i e လုပ်သွားပေးပါမလုပ်ရသေးတဲ့တငငယ်ချင်းများလေထားပါ s u b r ရေ subscribe button ကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါ။ဗလာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတတ်ပလေရိပါကတကောကလ်ပစတယ်။သခလညနတ်။ကပျတာတောတပ်ပါပပောပပေ်တတ်ချင်တ်တတနပရာတပီဗီလေမြည့င်သာကြညပပာ်တ်ပီပါ်မှရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ရုပ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်အ YouTube မှนတင်ထားပါတယ်ဒါမဲ့အမှကျွန်내ပစာတော့မကြည့်ပါနဲ့ကျนန်วော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေပဲကြည့်ပေးပါကျွန်တော့်ကျွန်မာရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ထားတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီ Subscribe လုပ်ပေး ဒီနေ့အတွပါကျွတေ်န်ရ်ကပ်ဗတွကတသခ်ပ်။လှပတာကက t မာမနင်ပ်။ကျ o m မာဖြပေပမဲถามမာဟုကျ်တောရဲ o s together we are always together အဲ့ဒီ page ပြီးတော့ like chatting လုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ p တကတေ် y o ်ပေးပတ်ရက်ဆု် တွေ့နပတ်အဲ့ y က်တော်ရ c o o k page e b o l ော် e t c ြည်ြီးင်ပတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီး f a က်တ်ထ်ပါကတေ်ရ်းရ၃ရ် l e ပသာပ်တ်ကိ်စပြီ e ပြပ်တ်ဟိ်စ်ပပတ်စပ်အ်ကျ်တ်အမြန်တ်ဒအအာအာ်စုင််ပါတ် ကျွန်တာ်တားကျွော်ဒီ YouTube ရဲီဒုရဲ့ကိုကျော Q&A ဗီလုပမ်ကျွန်တော်လ i v e ိနေပြးတာ့လွင်ပါမယ် Q&A m e a အနေနတော့ဘာလဲ a n s r က question a r တာ y o u t u b ာ m တမှာကြတဲ့တ်ခ်းနာ်အပါကျွနတော်လုတ်သားမှာပါာ်ာမေးလဲ အဲ့ဒီဥစားတို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဗီဒီယို live ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဖြည့်ပ်။အကင်က်တ်က်မ်မျ်လ်လ်မျှ််ပ်ကျွနတ်ရဲ်မ် c ်ပါ်တတအဲ့ဒီပကတတစ်ခခမ်။ဒန်ဒကာစန်တ်န်န်ပအလကို h a p မပြညင်မှုရကြပါစေ။ Jésus Bavard.